Γκάντι, γκάντι, μα κοιτάνε! μίλα! Έλα, τι, πού, ποιο είναι, τι έγινε. Α, ναι, ναι, ναι, ναι, λοιπόν. Αν σας αρέσουν τα βίντεο που γυρίζουμε εγώ και η Γερασμία, πατήστε ακριβώς από κάτω το κουπάκι που γράφει η εγγραφή και από δίπλα την καμπανούλα για να ενημερώνεστε κατευθείαν αμέσω μετά από κάθε γύρισμα. Και αν η ανάλυση του βίντεο δεν φαίνεται πολύ καλά και είναι λίγο θολή, μην ανησυχείτε. Έχουμε γυρίσει τα βίντεό μας σε 4K. Κάτω δεξιά θα δείτε μια ροδελίτσα. Πειράξτε την ανάλυση σε 4K και είστε έτοιμοι. Γεια σας! Γκαντή! Γκαντούκο! Τελείωσε η σεζόν! Ναι, ναι, τελείωσε. Έλα να τα εξηγήσω τώρα, γιατί θέλω να πάω μετά και στο καφενείο να δω τα παιδιά. Όφου, καλά. Αντωνυμίες, λοιπόν, τις αφήσαμε στην αρχή. Είναι και 8 κατηγορίες. Άντε, σου. Λοιπόν, ξεκινάμε πρώτα με τις προσωπικές, οι οποίες είναι και οι πιο εύκολες. Εγώ, εσύ, αυτός, εμείς, εσείς, αυτοί. Μ, Γκάντι, θα σε στεναχωρήσω. Έχει και το «εμένα», «εσένα», το μούσου του» και αυτά είναι προσωπικές αντωνυμίες. Αλλά τα μπερδεύω κάποιες φορές με το άρθρο αυτά τα «του», «τις». Πώς τα ξεχωρίζω? <χω>, πάλι βιάζεσαι. Πάμε πρώτα να δούμε παραδείγματα με αντωνυμίες και μετά σιγά σιγά θα τα ξεχωρίσεις. Στις προσωπικές αντωνυμίες υπάρχουν δύο διαφορετικοί τύποι, ο δυνατός τύπος και ο αδύνατος τύπος. Ο δυνατός είναι αυτές που είπαμε, εγώ, εσύ, αυτός, εμένα, εσένα. Ο αδύνατος από την άλλη είναι αυτός που έχει μέσα τα μου, σου, του, της. Αυτά τα του και τα της είναι που συνήθως τα μπερδεύουμε με τα άρθρα. Για να δούμε τώρα ένα παράδειγμα που θα το κάνουμε και στον δυνατό και στον αδυνατό τύπο. Στο δυνατό τύπο δηλαδή. Πρώτα, η Κατίνα είπε σε εμένα ένα μυστικό. Πώς θα το κάνουμε στον αδειράτο. αντί, έχεις πάλι παρεδώσαι με την Κατίνα. Ερασμία, για μια ακόμα φορά θα σου πω ότι αυτό το λέω για παράδειγμα. Λοιπόν, η Κατίνα, για παράδειγμα, είπε σε εμένα ένα μυστικό. Πώς θα γίνει στον αδύνατο τύπο. Οκ, okay, οκ. Okay. Λοιπόν, σε μένα. Το σε μένα μπορεί να γίνει μου είπε. Άρα, το είπε σε μένα θα το κάνω μου είπε στον αδύνατο τύπο. Άρα, η κατίνα, για παράδειγμα, μου είπε ένα μυστικό. Σωστά κύριε Γκάντι. Εξαιρετικά, Ερασμία. Εξαιρετικά. Ωραία. Θα μου πει τώρα πώς το ξεχωρίζω από το άρθρο. Λοιπόν, του είπε να φέρει το μολύβι. Ποιο είναι το άρθρο και ποια είναι η προσωπική αντωνυμία. Χα! Θυμάμαι που είχα διαβάσει ότι το άρθρο έχει δίπλα ουσιαστικό ή... Τι άλλο, τι επίθετο. Ενώ ο αδύνατος τύπος της προσωπικής αντωνυμίας από τα δεξιά έχει ρήμα. Άρα το «του» είπε, επειδή δίπλα έχει ρήμα, είναι αδύνατος τύπος προσωπικής αντωνυμίας και το «μολύβι» επειδή έχει δίπλα ουσιαστικό, είναι άρθρο, το βρήκα. Μπράβο, Ερασμία, διαβασμένη μου ήρθε σήμερα. Θα γλιτώσουμε πιο <χμ>, για ποια με πέρασες. Έχω να κάνω και cake. Πάμε τώρα να πούμε τι κτητικέ. Λοιπόν, γιατί λέγονται οι κτητικές αυτές αυτέ, αρασμία, Μ, Μα γιατί θέλω να δηλώσω κτήσιο ότι κάτι μου ανήκει. Να, ε, ε, ε, η δική μου ζακέτα, α πούμε. Αντί να πω δηλαδή η δική μου ζακέτα, μπορώ να πω η ζακέτα μου. Και αυτό το μου στο τέλος που δηλώνει το δικό μου, το δικό σου, το δικό του, είναι κτητική. Δεν πρέπει να τον μπερδεύουμε όμω με τον αδύνατο τύπο, το ξεκαθαρίσαμε πιο πάνω. Μπράβο βρε μια μπράβο. Άντε, άντε να πούμε και ταλα γιατί λίγα μείναν ακόμα και τα παιδιά με περιμένουν. Δεν θα σε πολύ, τις αυτοπαθείς θα τις πω εγώ. Τις ξέρω, είναι εύκολες. Έχω μάθει μπροστά στο αυτοπαθείς να σκέφτομαι τη λέξη εαυτός. Και όποτε βλέπω εαυτός, βάζω ότι είναι και τελείωσε. Οι αόριστες μιλάνε για κάτι ή για κάποιον που δεν το ξέρουμε ή δεν τον ξέρουμε και ή τον έχουμε δει πρώτη φορά. Για παράδειγμα, ας πούμε, ένας, μία, ένα, κανένας, Κάποιος, μερικοί, τίποτε, καθένα, κάθε. Ενώ τις οριστικέ τις χρησιμοποιώ, θα θέλω να περιγράψω ή κάποιον ή κάτι πιο συγκεκριμένα, όπως ε, ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο, μόνος, μόνη μόνο. Ναι, ναι, και τις δεικτικές όταν θέλω να δείξω κάποιον. Όταν το βλέπω στον δρόμο, για παράδειγμα, αυτός, αυτή, αυτό, εκείνος, τέτοιο. Τόσος και τις ερωτηματικές ξέρω γιατί για να λέγονται ερωτηματικές έχουν ερωτηματικό, συνοδεύουν μία ερώτηση. Ρωτάω με αυτές τι, ποιος, ποια, ποιο, πόσος, πόσοι, πόσο. Ωραία και για το τέλος αφήσαμε τώρα τις αναφορικές. Οι αναφορικές λέγονται αναφορικές αντωνυμίες γιατί εισάγουν δευτερεύουσα αναφορική πρόταση και τις χρησιμοποιούμε γιατί θέλουμε να αναφερθούμε σε κάποιον ή κάτι, χωρίς να αναφέρουμε συνέχεια το όνομά του. Άρα με αυτό τον τρόπο μπορώ να δώσω και παραπάνω πληροφορίες για κάτι που έχω αναφέρει, για να κερδίσω χρόνο. Ε, αυτή είναι η τσάντα, η τσάντα που έχασα. Αντί για να πω ξανά δύο φορές την τσάντα, μπορώ να πω αυτή είναι η τσάντα η οποία έχασα μια χαρά. Πάρα πολύ ωραία. Άλλες αναφορικές αντωνυμίες όμως θα πρέπει να ξέρεις ότι είναι και το πού, το όποιος, όποια, όποιο, το όσος, το ό,τι, οποιοδήποτε, όσοσδήποτε, οτιδήποτε. Πρόσεξε όμως εδώ μία λεπτομέρεια, το ό,τι που σου είπα πριν γράφεται με κόμμα όταν είναι αναφορική αντωνυμία, γιατί σημαίνει οτιδήποτε. Τέλεια! Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Γκάντι. Τα κατάλαβα όλα, αλλά θα πρέπει να κάτσω να τα μάθω όλας. Τώρα θα πάω να φτιάξω ένα κέικ και θα κάθομαι να βλέπω το γυρίσμά μας για να το ξεκαθαρίσω. Εσύ μπορείς να πας στο καφενείο σου. Τέλεια! Φεύγω λοιπόν, πάω στο καφενείο και πρόσεξε να μου αφήσει λίγο κέικ όταν γυρίζω. Γκάντι, ξέχασα να σου πω. Έχουμε καραντίνα. Τα καφενεία είναι κλειστά. mm <laughs> hmm